Так, вітаю Роман. Минуле осень, осені залив монолитну залізобетонну плиту. Зараз є потреба поставити будівництво на паузу. Чи необхідно захистити бетонну плиту від вологі і морозного руйнування взимку? Так, краще це зробити, Роман. Дивиться, якщо ми подивимось на різні пірашки, це і міжетажне перекриття, і дах плоский і там і там присутня параізоляція тому якщо вам треба законсервувати то треба звернути увагу перше я б на вашому місці зробив би параізоляцію наприклад з еврорубіроду, з наплавляємо гідроізоляція тобто це перше що потрібно і ви її тобто зараз в цю, в цю зиму вона буде працювати як гідроізоляція покрівлі тобто захистити ваш Залізобетон і нижній поверх від вологі, від дощу, від снігу, від таяння снігу. А вже наступному році вона буде виконувати роль параізоляції. Тобто, ну, може пройдетись по ремонту, а якщо вона гарно буде зроблена, то навіть і цього не потрібно буде. Тому найкращий варіант – все ж таки робити параізоляцію. Але ще зверніть увагу на те, що коли ви робите гідроізоляцію, то ви формуєте басейн ось бачите і вам обов'язково потрібно зроби, зробити тимчасове, тимчасове водовідведення тобто як це зробити Ну ми робимо як отвір з конструктором согласовать де і просто в вікно виводимо трубу подалі ну, десь так метр півтора від будинку трубу це для того щоб вода сюди уходила тобто щоб там не було басейну все, Зру, зробить от ці два моменти і воно буде стояти і може простояти і, і два роки, якщо не йде, буде така потреба.